Det begynder et sted, som det er rigtig svært for mange i dag at relatere til. Det begynder med, at han opdager, hvem Gud er. Hvad det er for en Gud, han tror på. Altså fra, at han havde opfattet Gud som en, en, en streng Gud og en dømmende Gud. En Gud, han skulle leve op til. Og som han jo også derfor blev munk for at kunne, kunne, kunne leve op til. Det var jo ligesom den, den direkte vej, hvis man virkelig skulle gøre noget ved det. Så blev man munk, og det blev han så også på et tidspunkt, hvor han ellers havde lidt... Det givet sig ind på jura-studiet, øh, ikke også? Men øh, han havde så en oplevelse med et kæmpe tordenværd, som gjorde ham enormt bange, og så lovede han Anna, at han skulle blive munk, hvis han kom fra det med, med livet i behold. Så blev han munk. Øh, og, og den Gud, han der kendte, det var en Gud, der var en, en, en ophold, som sagt. Og så er det, at han bliver øh, munk og professor på et tidspunkt. Præst bliver han så også, ikke også professor. Og at blive ved med at og slås med det her Gudsbillede også i sin formidling. Og, og der er så et sted øh, i, i Bibelen, som, som bliver ved med at vende tilbage for ham, og det er der, hvor der står noget om, altså, hvor det, det ord, udtryk Guds retfærdighed optræder. Og han arbejder med det, og han det som det der veldig øh, mørke noget og hårde noget. Gud som den retfærdige, der dømmer mig. Det er det, det handler om Guds retfærdighed. Ja. Og så ser han pludselig, at det er helt modsat. Det er en retfærdighed, som Gud giver. Nu er han ikke den fjerne gud mere, men nu er min far. Og det en far siger, som jeg ved elsker mig, helt ind til benet, det som han siger til mig, det er der ikke ligeglade med. Det vil jeg gerne leve efter. Reformation, det betyder jo, at man har ikke forkastet noget, men man siger, at der er kommet noget ind i kirken, som, er, som, som, som, som, som, der, som ikke er godt. Og, og, og hvis bare evangeliet kommer tilbage, hvis bare de ser, hvem Gud er, og hvis bare Guds ord og Bibelen på, virkelig kommer i spil igen og, og, og inddrager mennesker, på den måde også for eksempel i menighedssang og i det daglige liv, så vil det blive godt igen. Titlen titel, som paven har stadigvæk, det er Vicarius Christi. Det betyder Kristi Vicarie. Kristi stedfortræder. Det vil sige, det er ham, der på en eller anden måde bliver kanalen for, for det Gud, øh, øh, giver igennem kirken, altså det er som en traktik også, igennem paven ud til kirken. Det her ved til livs, det er, at den her størrelse, som en menighed er, som kirken er, altså vokser sig så stor og, og, og, og bliver så vigtig i sin struktur og opbygning, så at det på en eller anden måde kommer til at være et, en, en, en, en bufferzone imellem Gud og de kristne. At altså, vi alle er præster, det betyder jo, at vi alle sammen er lemmer på hans læme, han, som er ypperstepræsten, præsten, præsten selv, og derfor er vi alle sammen præster. Så på den måde er det jo helt uomgængeligt, og jeg tror da, at det har givet en kraft, og en, en, en, en, en kraft ud til folk til virkelig at tage ansvar for deres liv som kristne der, hvor de er. Der opstår en enhed mellem Kristus og den enkelte troen. Det, det er udgangspunktet. Og det, og det fylder så meget i luthers trosforståelse, at, at det står over alt muligt andet. Den enhed, den er der ikke nogen, der skal stille spørgsmålstegn ved at ved. Det, som jeg ser for mig, når jeg ser en god lotterander, det er en, der, øh, det er en der, der er meget tæt på virkeligheden. Er meget tæt på det konkrete. En, der har syn for, at det er ikke mig, der er i centrum, men det er Gud, der er i centrum. Og at det er hans retfærdighed, Jesu retfærdighed, jeg må iklæde mig, det er ham, der, er, der, der, der bærer mig og mit liv. Og det betyder også, at en, der, der har meget mere realistisk uh, forhold til det, at man er en sønder, uh, som ikke går i spåner over, at man er en sønder, men godt ved, at sådan er livet. Det er en meget realistisk uh, trosretning, vi har, vil jeg sige det. Altså, altså kirken var råden, det vil jeg sige, altså kirkeledelsen var råden, ikke? Det, var en virkelig, det, var, det var voldsomt. Den måde, som, som, som paven og, og mange de levede på, og som de opfattede sig selv på, og de opbrugte kirken, misbrugte den, øh, misbrugte den økonomisk og alt muligt andet. Så det var fuldstændig uomgængeligt, der måtte ske et retikalt opgør på den måde. Der. Det, det, det. Så det var en tid præget af den slags ting. Det var en tid præget af, øh, af en kirke, som virkelig opfattede, blev ble, ble, ble stor i sine egne øjne, og spillede det store spil, og, det, og ville sætte sig på magten ved det store spil. Og, og, og, og hvis det havde fået lov til at forestille sig ud af en tangent, så var kristendommen totalt kollapset. Der skete en ændring i den katolske kirke, også på baggrund af reformationen. Godt nok ikke sådan, det blev luthersk, det må man sige. Men de var klar over, at der måtte strammes an sådan, øh, trosmæssigt og sådan nogle ting der.